لك عبر على جبون بحيل بس كون عينك ظالمه خليك عاشق بليسن خل روحي بك الهايمه عبر على جبون بحيل بس كون عينك ظالمه خليك عاشق بليسن خل روحي بك الهايمه ولا كنا شعتر باعت مواعيدك ولا جينا باتر قطعن مراسيلك ولا كنا شعتر باعت مواعيدك ولا جينا باتر واحنا معاوى لو فينا لا عزيز إيش ما غبت بعيونا مخلينا يروح السلف رد السلف دول إحنا ما نسينا أنت العزيز إيش ما غبت بعيونا مخلينا يروح السلف رد السلف Lord, I'm not No,